صباح الخير اصغانا الاعزاء اريد ان اترجاكم اترجاكم عن جد لا تصلون الى ارمينيا وبعدين تتصلون بنا يوم جميل جدا ومزدحم. اليوم سواحنا ارتقوا أن يتزلجون على الثلوج فأجرنا عدة التزلج وهذا احدهم معايا والباقين خلفنا فان شاء الله يقضون اوقات سعيدة مع ارارات للسياح درجة الحرارة الان في صح تقريبا 2 درجة مئوية منين جئتوا انتم من اي امارة من العين من العين تاب على أبوظبي ميت أهلا وسهلا أريد أترجاكم أترجاكم عن جد لا تفاجئون توصلون أرمينيا بعدين تتصلون بنا أرجوكم اتفقوا معنا مسبقا على الأقل بأسبوع لأننا بصراحة ننحرج مع اللي يتصلون بنا لأننا تصلنا عدة اتصالات لا اتصال ولا اتصالين عشرات الاتصالات يصلون ارمينيا ويتصلون بنا واصلين ارمينيا بعدين حسوا على نفسهم بانهم محتاجين مرشد سياحي او سائق معاهم زين مسبقا انتم ما شاء الله تصرفون الاف الدولارات حتى توصلون ارمينيا. اصرف لك 200 300 دولار اضافي واتفق مع اي مرشد اخر حتى تكون جولتي نظاميه اكثر. هذا الكلام ما اقول لكم حتى ارغبكم بقرارات السياحه. تقدرون تشوفون غيري. اتصلوا باي شخص اخر. المهم اتصلوا قبل ان توصلون الى ارمينيا. اتكلم عن البارحه مثلا اربع خمس اتصالات وصلتنا وهم واصلين ارمينيا بس منهم لازم في فندق. قسم منهم يريد يبدل الفندق لان مكانه مو زين، قسم يريد يبدل الفندق لانه شويه غالي يدور لمكان انسب، زين خواتم مسبقا يا اخي شوفوا الدول العربيه، خلينا نكون صريحين وياكم، الدول العربيه خاصه الخليج العربي من الامارات، من سلطنه عمان، من قطر، انفتحت سياحتهم على ارمينيا وديجونا بكثره، ديجونا دي بكثره، عن جد يعني البارحه أنا اتصل بالفنادق يعني ما اقدر احصل لي فندق سبع ايام بنفس الفندق لأحد العوائل. مثلاً نحتاج حتى لو غرفة واحدة، يقول لي نعطيك الغرفة لمدة أربع أيام. بعدين نطلعهم إلى مكان فندق آخر. بعدين ترجعهم يمد. هذا الوضع في أرمينيا. موسم السياحة دائماً موجودة. أربع فصول في أرمينيا تشتغل السياحة. مو مثل باقي الدول. وطبعاً مو فقط السواح اللي يروحون أرمينيا. أرمينيا بلد صغير. فنادق نعم بها. لكن مؤتمرات كثيرة، مهرجانات بكثرة. تشوف بالشهر مهرجانين ثلاثه زين مهرجانات لما تصير مهرجانات دوليه يحضرون من مختلف الدول اللي يحضرون من المساهمين بالمهرجانات ما يسكنون بالشوارع او في خيام كل يسكنون بالفنادق، زين اذا هذول جو حجزوا الفنادق، السواح اللي يجينا باخر يوم وين تسكنه؟ هالشكل فكر، فكر قد يكون تفكيرك منطقي، يعني انا عندي حجوزات مننا البعض بعد شهرين ترى للمعلومات، عندي بعد شهرين راح يوصلون لكن من هسه حاجزين عندي، حاجز لهم فنادق ومسوي متكامل. والشيء الاخر هو السبب الاخر لكثره السواح المتوجهين الى ارمينيا قصدي من الدول العربيه بسبب رخصها العائله العربيه بدل ما تسافر من الخليج الى اوروبا تصرف 10000 و 15000 يورو لعائله مكونه يجوز من ثلاث اربع اشخاص خمس اشخاص لمده اسبوع ثلاث اربع اشخاص خمس اشخاص يجون الى ارمينيا ولمده اسبوع ما يصرف الا 4000 5000 دولار.